હું તો મારી મસ્તીમાં છું તું રે તારી મસ્તી માં હું તો મારી મસ્તી માં છું તું રે તારી મસ્તી અનુભવી તો હોળઘોળ છે મોજું મારી મસ્તી હું તો મારી મસ્તી છું તું રે તારી